كل شي بالدنيا حبيبي ممكن يصير بس إني ما أحبك هذا الشي مستحيل أنا حبيتك من كل قلبي وأتمنى أن على عهد حبي قل لي أحبك هي كلمه ولا تخبي محبتك معروفه ومكانها بقلبي حبيبي يوفي وما يخون عهدي محسود من كل الناس يا ربي نجوم تغير ومن جماله وجوهن تخبي هذا الحبيب اللي ما نكر